Sziasztok, ez a Grintex szerkesztőségi podcastjának következő adása, itt van velem a stúdióban Bence és Csabi, bor vagyok. Sziasztok, és ma nagyon izgalmas témákkal jövünk megint, de elsőként kért szót már itt jelezte, hogy múltkor nem tudott részt venni az e témában, viszont most vannak fejlemények az ügyben, úgyhogy át is adom neki a szót. Csak azért akartam pár szót szólni, mert Budapesten most már a harmadik roller megosztó cég jött be. A TIRS az ilyen kék roller. Egyelőre még csak azt hiszem két, két kerületben. Aztán volt szerencsém ott lenni a bemutatóm. Csak hogy nektek mi a véleményetek erről a, a ruler Ugye most én azt olvasom, azt látom, hogy, hogy inkább negatív a közönynek a, a véleménye, a, meg, a roller megosztása, meg ugye a a rollerekről. Alapvetően erről beszélgettünk a múltkor is, hogy, hogy szerintem nem a rollerekkel van probléma, csak átvetült rá, és az most mindegy, hogy égszín roller megosztó vagy, vagy világos zöld, a világos zöld jelent meg először Budapesten, és annak a használói, tehát ugye leheztek ezeket a rollereket a, a buli negyedbe, és a használói kultúra nem alakult ki. Szétdobálták, nem tudom, utána bosszúból, bedobálták a, a Dunába, azok, akik nem használták, csak bosszút akartak állni, azokon, akik hülyén használják. Tehát a kul a rolleres kultúra nem alakult ki, és ezért most mindegy, hogy harmadik vagy szerintem mindegy, hogy a harmadik vagy negyedik lép be a piacra. Az a baj, hogy van egy zsigeri, zsigeri áranálás most már. Megmondom a... őszintén, amiket én hallottam ilyen negatívumokban. Az rendkívül én ilyen önzőnek érzem azt, hogy olyanokat mondanak, mert nem lehet elférni a járdán, és akkor, hogy ez nem fizet a járda használati díjért, és akkor gyalogosként dobálják el emberek a, a rollereket, mondjuk haragszanak, hogy ők használják a, a járdát. Ez, ez szerintem egy rendkívül pazarló, rendkívül romboló magatartás, és azt is azért mellé kell tennünk, hogy, hogy nem csak mindig mondjuk azt, hogy a magyarok így, így csinálják, meg úgy csinálják, ez nem magyar dolog, hogy ö, itt nem jó használjuk a rollereket, ez egy tökre ö, világi dolog, Na és hogy ö, ezek az új, a, a Bird meg ez a ír azzal próbálta ezt megoldani, hogy nehezebb rollerekkel próbálkozik, ez a 30-40 úgy nehezebb belek be be uh -huh. a kurja a durából Igen, pontosan kérdő. Nem Nem fogsz tudni vele annyira a járdára se felugratni, uh -huh. tehát akkor ez Jó. abban különbözik az eddigi közösségi r megoldásoktól, hogy itt maga a szerkezet más, tehát a gép, amit hajtasz, az, az uh -huh, más kicsit, ki. kicsit másabb, kicsit nagyobb, nehezebb, és ti mondták ott, hogy ennyivel jobb, meg annyival jobb. Funkcionálisan egy kicsit nagyobb kerék, talán az kényelmes, hogy nem zörögsz annyira, és ehhez végre adnak bukósisakot. Igen, úgy van, hogy most ugye ah. még nincsen kész a törvény, de hogyha lesz, ugye vannak, nem tudom, hogy melyik országban már bukósokos használati feltétel, akkor van, van mellé igen. Mutatták is egy aha. ilyen tök frankó, ilyen bukós isak. Aha, aha. hát az, az elég jó, elég jó. De hogy akkor ők sem maguktól, csak hogyha lesz majd ilyen igen. törvény. Ugye ez készülőben van, ha jól tudom, most már folynak az egyeztetések, hogy várhatóan a nem túl távoli jövőben. Ez a Jog, jogszabály, jogszabály megkereszt módosításra várunk igen. Ezzel kapcsolatban még egy. Német példát elmütettek, Ott azt hiszem úgy van, hogy még nem törvény, de már törvénytervezetként be van adva. Járdán olyan úgy van 15 vagy 12 km per óraig lehet használni, és az is a jelenti ilyen 12 éves kortól, és közúton 14 éves kortól, és ott már lehet menni talán 20 hogy egy ilyen, uh -huh. egy ilyen skálát raktak bele. Hát kérdés, hogy ez mennyiben hát működik. A hogy hát, túl dönti el, nem? Hát ezt elvileg ugye le lehet őket gyárilag borlátozni. Azt igen, de azt, hogy most járdán megyek, vagy, vagy bicikliúton on Hát azt igen. igen, azt, ugye, ja, azt Ezt az én rollerem is tudja, tehát abban is van három fokozat, van a sétáló, meg, meg a, az alapfokozat, meg a gyors, gyors alatt. Azt értem, hogy az is maximum 25 km per. Hát egyébként a <gül> nagy kérdés az az, hogy ez mennyiben fogja majd a felhasználókat ö, visszafogni, vagy eltántorítani, mert hogyha egyébként te 5-6-7 km per óra sebességgel sétálsz, akkor nem biztos, hogy egy 14 el száguldó rollerre fel szeretnél szállni, mert hogy nem adja ugyanazt az élményt, mint most, amikor, ö, nem tudom, azt 25 25 körül van valahol a vége a... Az az enyém, igen. Mm. Azt vannak azért, azért durvábbak, meg amelyben nincs lekorlátozva. Amit én használok, abban 25-ben Budka egyébként, tök jó végig beszéltük, hogy én voltam az elektromos rolleres, csúnyagon az, zsombol a lábbalhajtós, hajtós, a biciklizős, Ja, igen, igen. Hogyha, hogyha lesz hozzá csak akkor kezdhet használni az elektromos rollert, vagy mire vársz? Mm, Bármely, őszintén, én nagyon biciklis vagyok, szóval nem láttak olyan alternatívát, ami kimozdítan a, a bicikliből. Egyedül ö, a Mobubit azt használtam, az tök jó, hogy könnyebb lett, és tényleg, tényleg jó. Meg árba az, az szenzációsan megérős. Ezek a roller megosztások... Ezeket még nem tartom annyira megérősnek, de volt olyan szituáció, hogy amúgy nem tudtam magammal vinni, a, mondjuk olyan idő volt, hogy többeközlekedésemet, és visszafele mert már tudtam megosztós almenni. De jelen pillanatban én biciklivel járok, és, és nem is szeretnék el olyan leszállni. Mindenkinek ezt mondom, hogy ez a legjobb. Mikor van az, amikor a bicikli már, már nem ér meg? Érzel olyat, hogy ez hogy a bicikli? Tehát, hogy ott olyan helyre, mész, ahol nem tud lelakatolni, uh -huh. és akkor inkább. Uh -huh. Hát mondjuk egy távolság. Most pont volt, kiket menem a BGR-re. Uh -huh. De oda nem mész erre se azért. És oda nem. Ő. Ő. Hát rollerre már szerintem a sok, de biciklire még nem biztos, hogy annyira sok lenne, csak kényelmesebb volt a tömegközlekedés, mert olyan hamar oda lehetett menni, és akkor ezért nem, nem biciklivel mentem. De mondjuk, a... igen. mondjuk vannak olyan kerületek, ahova nem, nem menni a biciklivel, mert az... ja, a ellopás <laughs> nem. ez az, csak a... Csak akkor lopják el a bicillit, tehát sok mindent hallani, hogyha éjszakára kint hagyod olyan helyeken. igen mindig azt mondják, hogy mindent lopnak, mindent lopnak, ez se igaz. Akkor fogják kell lopni, hogy most elmész az a bull negyedbe partizni, vagy mondjuk olyan rossz helyen mész. Nekem egyszerűen lámpámat lopták le, de az egy, egy havaromhoz mentem át egy zárt házba, egy bérlakásba, és ha lelakatoltam a, a lépcsőházba, hát valószínűleg a, a, az egy lakó az. Megtetszett a nem, ki. ez benne van, de általában akkor van, hogyha te éjszakára kint hagyod és nem figyelsz rá. Napközben nem fogja kell lopni, sőt, még akkor sem biztos szerintem, hogyha nem lakatolod le. Azért kérdeztem, mert a múltkor pont nem, bocsát, nem, nem került elő az az előnye, hogy, hogy összehajtom, és felszállok vele a metróra, le, lesz, lemegyek vele egy lépcsőn, és egyébként leveszem a lakásba, ahol a, vannak, vannak menő ilyen biciklitárolók már a, arra a saját biciklődöt, de, de azért nem nagyon fogod, főleg egy saras nap után, de ezt összehajtod, és berakod a, a zágy alá. Tehát hogy ez az előnye, hogy nem kell lent hagyni az utcán. Igen, igen. Most erről eszembe jutott, hogy és hány kiló lett tiéd egyébként az elektromos? Nem tudom mert az enyém az azt hiszem olyan 7-8 körül van a lábbalhajtós, most itt nézem, itt az üvegen át a lábbalhajtós rollerem, nagyon szeretem, már nagyon sok éves, de az nagyon könnyű az enyém. Tehát, hogy Azért az enyém egy nehézebb kategória, én úgy tudom mondani, hogy mondjuk egy másfél bigül. A kutyámhoz 50 kiló, megvan az új mérték egységén az egy egyigülös. amikor mondhattuk a doboz én 14-20 kilóra emlékszem. Jaj, ja, ja. igen. Ja, egyébként az jutott eszembe, Bence, hogy most már van egy csomó ilyen megoldás a bringek ellopása ellen, nem? Szóval beleütnek valami számot. Én ezeket sajnos nem tudom, te ezeket ezzel hmm. tisztában vagy. Azt szokták mondani, hogy olcsó biciklit vegyél és drága lakatot. Aha. Hogy néha látunk ilyen nagyon komoly kubicákkal, mondjuk lemennek strandra, és akkor az Izajanak, izzadnak, hogy hú, hol tegyem, hogy ne lopják el, vagy hogy mellé, mellé fekszem. Szerintem ez, nem, ez elveszi a, a használati hmm. előnyét. Hányan szóltak el körbe a Balaton? Sokszor. <gül> 10-12 éves korom óta tekeri Örö akkor még szülőkkel indultunk, és akkor azóta kikaptak az idős, idősödő szülők, és akkor mi viszont felöltünk olyan korba, hogy, hogy már magunk csináljuk srácok. Az ugye program. Azért, azért más, mint szülőkkel. Hát kicsit, kicsit. Tetsz, a pro program összetétel is más. Igen, sajtán. az másodott. Nagyon más a tempó, mondanom. több a megálló. Közben félreértevetlen kézjeleket mutatott nekünk Bence. De nem olyan akart. Úristen, ez így nem Azt fog maga Szóval... Na, visszatérve arra, hogy... ez a pasis, pasis adás a keresztül. Mindenkinek javaslom, tényleg ezt, ezt viszonylag 10-12 év gyerekkel is olyan lehet csinálni. Akkor annyi mondjuk, hogy lindap uh, alá csinálod meg, és akkor leosztok kb. 40 kilométert kell tekerni. Milyen uh, no, 70-80 km-re szoktuk belölni a napi tekerés, de se egy uh, brutál tempó, mert átlagosan tudsz menni 20 fölötti tempóval, és az azt jelenti, hogy max. 4 órát kell effektív eltöltened tekerve. Uh, emiatt uh, rengetedig, hogy uh, mi is úgy szoktuk, hogy akkor eszünk, fröccsözünk, strandolunk, ottól éppenséggel szeretnénk, megnézzünk olyan pincét, ami, ami éppenséggel tetszett, vagy, vagy felmegyünk egy kilátóba. Szóval hogy ilyen nagyon ki lehet -e szélsíteni ezt a program kínálatot. Főleg most ő, itt az ősz, most már kicsit borul az idő, de a, a szeptemberi az nagyon szép volt, és azt láttam, hogy, hogy egyre több volt a Bicajos, majd csak talán több, mint nyáron. Ugye olcson lehet szállásokat találni ilyen utószezonba, akár egy napra hétvégre is lehet bérelni, és hát jó az idő lehet szagatni. Eszembe jutott még egy előny. Itt a négy óra este egy picit elsápadtam, hogy az elektromos holra erőnye, hogy nem töri a segget az ülés. Jogos. <gül> és most már körbe lehet száguldani, vagy ne, nem lehet már körbe száguldani a Balatonon? Vagy ez a bringa út. Én úgy ő... tudom, hogy ez jövőre fog bezárulni. Tehát az utolsó, azt hiszem Balaton Endrednél van még egy szakasz, ahol még ez nem történt meg, és ott azt fejezik be jövőre, és akkor teljes lesz a ring, akkor bicikliúton lehet és -e balaton körtenni, úgyhogy gyerekkel is, idősebb -idő szülőkkel is simán nem hát Hát ezt, az, ezt én így ezt nem mondanám. Nem mondom, hogy nehéz körbetekinni. Mindenhol van bicikli út, vagy fölfestve, pont a cikkben is írtam, hogy, hogy azt meglepett, hogy nagyon szépen volt jelölve, útfestéssel, táblákkal, ez néha a déli parton problémát jelentett. Ö, nincsen ezt felejtsük, hogy végig bicikli út lesz, és vég ugyanolyan minőségű minőség bicikliút. Hát nyilván már, hogy gondoltuk belőle, valamelyiket a oh. 90 években csinálták, valamelyiket meg két éve adták át. Ott azért van különbség a, az utak között, de, de mindenhol, kénye, kénye, aki nem ismeri, az is ö, nem kell hozzá térkép, csak is és, és uh, tudod látni, hogy merre kell menni. Uh -huh, uh -huh. Tehát mindenki van táblázva. Ki van táblázva, és, és, a, és az autósok is lekopogom, egyre jobban figyelnek Aha. a bizonyosok. Kicsit félrevezető volt a hír, amit olvasnám, ott erről szólt, hogy, hogy akkor ez lesz az utolsó nem bicikli útás szakasz, de akkor ebben vannak olyanok, ami egyébként nem egy különálló útest, hanem a, a rendes autóútonnak a széle. Igen. A Aha. déli parton szoktak lenni alsóbrendű utak, és akkor ott van egy felfestés sávként. De ez működik amúgy, szóval ez, ez nem, nem rossz. Ez azért a bezröntekeri körben minden évben Igen. a valatont, úgyhogy... Mm. Aha. Lehet, hogy még arról érdemes egy szót ejteni, hogy a, a rollereknél jutott eszembe, hogy annyiféle elektromos meg lábbalhajtos roller van már, hogy, hogy nem igazadunk ki rajtuk, de én a bicikliknél is ugyanennyire kétségbe vagyok esve, hogy mountain bike, országúti, izé, nem tudom, hogy ezek hmm. mit jelentenek. Elektromos. Hogy van, elektromos, igen, igen, igen. És hogy az jutott eszembe, hogy hát reméljük, hogy a vénasszonyok nyara az még visszaköszönt, és akkor lehet, hogy többen kedvet kapnak a Balaton körbetekeréséhez, hogy milyen biciklivel induljunk neki. E egy az skybe olyan, mint egy mountain vagy trekkingel a legérdemesebb. Nyilván van 10-20 ezer forinttól elkezdve a több forintig, millióig vannak árkategóriák <gül> biciklikben. Nem kell ezt annyira túlgondolni, és ajánlom a, a használtam vásárlást. Én is jó fogásról vettem, meg vannak biciklisportálok. Maximálisról érbot meg tudod venni, sokkal jobb árba. Ugye szokták mondani még a, a Decathlon márkáit, azok is viszonylag jók. Aki jelent. Csinál. annyira jó a reklám, vagy csak nem hozza bevételben. <sítható> A mindegy egy egyszerű bicikli. bicikli a, a egy egyszerű biciklit, igen. Aha. Legyen csomagtartó, és ne, hogy hátizsákot, azt felejtsd el, mert az kellemetlen lesz. az. Mármint a hátizsákban tekerést? Igen. Igen. Azt. És mi az alternatíva? Föröks egy csomagtartót, azt is pár füllérél veszel. De ez, a, az, ami ott elől van, és ilyen nem, aranyos. Egy, egy, egy nem egy kis cukikosár, kosár, az, az nem annyira praktikus. Hát, szépen felöksz egy bizonyos, hogy volt biciklitek gyerekként, na azon volt egy csomagtartó, egy fém csomagtartó. Ja, ez, a, ez az ilyen lapos, uh -huh. a kerék fölött és uh -huh. ah, tudom, tudom, tudom. És arra mondjuk, veszel egy zsákot, az annyira vitt túzásba, és az az jó. Na szuper. Híralj. Hát akkor mindenki induljon neki a balcsi körbetekerésének. Mi meg akkor ugrunk a következő témára, vagy tekerünk, vagy Suhani. elektromos rollerrel suhanunk. Ez pedig nem más, mint génszerkesztés. <gül> a napokban volt egy hír arról, hogy egy amerikai bioteknológiai vállalat hat éven belül megpróbálja az első mamutot megszülettetni, nem is tudom mi a jó szó erre. A cikk szerint vagy egy elefánt anya fogja megszülni ezt a mamutot, Utot, vagy vagy valamilyen mesterséges méh segítségével hozzák világra a laboratóriumi körülmények között. És az egész cikknek szerintem az az érdekessége, vagy azért érdekes erről beszélnünk, mert egyrészt a vállalatnak az indokai között szerepel az, hogy ezzel a tundrának a, a, az eredeti táj képét szeretnék helyreállítani valamennyire, mert korábban, ahol most nagy fenyvesek húzódnak, ott úgynevezett mamutsztyeppék voltak, eh, ahol ugye az állatok azokat a fák egyébként, amik nem feltétlenül voltak életképesek, elfogyasztották, vagy letaposták, és egyébként nagy sík területeket alakítottak ki. Szóval ez, ez az érvük, hogy, hogy ökológiai szempontból nagyon érdekes lenne a mamutok visszahozása. Az ellenérvek között meg az ellenzők között ugye azok a hangok merültek fel, hogy, hogy egyrészt ez nem realitás, mert hogy a mamutok fénykorában kb. 20 ezer évvel ezelőtt nagyjából 200 millió mamut szelte a pusztákat, míg egy mamut világra hozása, vagy hát egy Mamutnál a vemhesség a kutatók szerint az körülbelül 22 hónap, és tehát 6 év múlva jön az első világra, elvileg, szóval, hogy mire olyan számot elérünk, hogy ők effektív valamit el tudjanak érni, az, az bizonylag hosszú idő lenne. Úgyhogy igazából arról szeretnék egy kicsit beszélni veletek, vagy a véleményeteket megkérdezni, hogy egyrészt hogy mit gondoltok arról, hogy mindenféle hát kétes tudományos eszközök, olyan szempontból mondom, hogy kétes, hogy etikailag szerintem megkérdőjelezhetőek ezek a génszerkesztés és GMO, hogy ezek, ezekről az eszközökről mit gondoltok, hogy ezzel esetleg régi fajokat feltámasztani, újakat képezni, hogy ez mennyire aggályos. Nagyon nagy vitát robbantott ki egyébként a, az közönségünkben is, komoly kis, azt nem mondom, hogy háborúk, mert nagyjából egy irányba mutatnak a vélemények, hogy nem kell Isten játszanunk. A Leg, legtövörebb az, az, az a komment volt, hogy azt nagyon nem kéne. Pont, pont. amit mutok újra érezteni. Maga a génszerkesztés viszont egy annyira komplex uh, fogalom, tehát ugye a mezőgazdaságtól egészen a, a Jurassic parkig, hogy hogy... Uh... Velociraptor üvöltése, ezt csak mondom a kedves <gül> hallgatóknak, hogy időgéppel visszamentünk, felvettük. Ne, nehéz megítélni, hogy... Uh hogy tényleg ez, a, ez az ist, isten játszó szindróma uh, mozgatja a tudósokat. Ugye a tudósokat talán, talán ennél, uh, nem tudom, fenköltebb célok mozgatják, csak az őket pénzelő uh, embereket mozgatja a, a Jurassic Worldnek az ideája. Ezt, ezt, ezt borrasztóan nehéz eldönteni. Én nagyon szeretnék látni egy kis mamutat. <gül> Fú, pont az adásról csomóval beszéltük, hogy én ebbe kicsit pár húzomot érzek, amikor az autósportról írtunk cikket, és ott is felmerült, hogy mire van szükségünk autókra, vagy miért fejlesztünk autókat, nagyon most pénzért, Versenyautók. versenyautókat, és ott ugye azt arra jutottunk, hogy ez egy tesztkörnyezet, ahol lehet fejleszteni jövőbe mutató projekteket, és ki lehet őket próbálni, sok minden fejlesztés ezekhez köthető, és valami szinten én így, így látom ezt a dolgot is. Azért azt lássuk be, hogy mamutok nélkül élünk. Szóval most, a, az, ha nem lesz mamut, akkor is se fog feldőlni az ökológia, mert most végül is a mamut az egy pont egy olyan állat, ami természetesen halt ki, ahol még nem is volt benne az ember. Természetesen levadáztuk valószínűleg, hát jó, érszük, de egyébként igen, az a gyékkorszak a... megszüntével valószínűleg igen, visszaszorultak. De ha belegondolunk, lehet, hogy ezzel a módszerrel a kihaló orszaruk egy mamuton keresztül jut ide a, a, a technika, akkor lehet, hogy ilyen állatokat meg lehet menteni, vagy mondjuk felerős állatokat. Most a korral kapcsán olvastam olyat, hogy tudósok, kicsit ez nem game-módosítás, hanem ilyen koraltelepítés, de hogy korallokat vegyítettek, és hogy egy ellenállóbb fajt hozzanak létre, hogy ez azért fontos. Ezt lássuk be, hogy nem, nem szabad elutis, elutasítani szerintem a, ezeket a próbálkozásokat. Látnunk kell, hogy mondjuk én is úgy érzem, hogy kicsit ön, önző, hogy Istent játszunk, oké? Okay. Ezt, ezt ne emiatt csináljuk, csak lássuk meg benne, hogy ebbe azért lehet jó irányba is elmenni. De amit te mondasz, ez a korallos dolog, ez nem egyfajta nemesítés, tehát, hogy, mert ugye a növénynemesítés is végül is génmódosítás, csak hogy generációkon keresztül egy organikus úton és nem egy injekciós tűvel belenyúlva a rendszerbe. De, de szerintem ez annyira nincsen egymástól messze. Tudom, tudom, hogy a, a GM-oknak az a kritikája, hogy, hogy nem tudjuk, hogy mit fog okozni, hogy hát milyen utánszolunk a ez? természetrendjébe. Igen. Talán ez a ez a, ez a kalférelmeknek. A, a, a, a, a Most azt mondod, hogy a, a mautokat érbányítjuk, hiszen azok természetes úton haltak és réges-régen. Mondjuk 2018-ban a vadászat következtében halt ki az északi Széleszel, jó orszorú. Itt már visszahozhatjuk? Nem a... Hát szerintem őt még visszahozhatjuk, mert most a, egy olyan állat, ami mondjuk a t rex hoznád vissza, nem tudom, hogy oh. csak vissza szeretnék hozni, de hogy oh. már. annak nincs egy olyan... Oh. Ö... Egy, a mostani ökológiai képünkből az nem hiányzik a t és szerintem amúgy se annyira ö, hiányzik, de egy orszarú azért az igen. az, az, az Igen, az csak itt szerintem az a nagyon keskeny határvonal, hogy én értem, hogy, hogy visszahozhatjuk, meg azért csak, hogy, hogy ökológiára hivatkozunk, csak hogy... Azért ez egy olyan fegyver is lehet, vagy, vagy egy olyan eszköz, például volt nemrég egy cikk arról, hogy sportolóknál is esetleg felmerülhet a gyanú, hogy ezzel a génszerkesztéses doppinggal fognak élni, vagy akár már éltek is a mostani olimpián, ezt még ugye nem lehet tudni. Hogy azért ez egy ezt sokféleképpen is sok helyen lehet használni, és nem nyitjuk e ki Pandora szerencéjét azzal, hogyha ebbe belemegyünk, és belekezdünk, és akkor elkezdünk majd, hogy ezt még igen, ez már nem, de hogy akkor nem tudjuk ellenőrizni, szóval, hogy tudunk ebbe határt szabni, hogyha ebbe belelépünk. Hát most, most úgy állnak a törvények, hogy neked nem szabad. Szóval meg, meg, meghúzták ezt a határt. Hát hol? Hogy mert hogy, túl, úgy, úgy tudom, nem. hogy Kínában ezen pont volt valami változtatás nemrég. Tehát, hogy mert akkor már eljutunk oda, hogy akkor az emberi embriók, hogy az, még, az már ember, az még nem ember, ott már minek tekintjük. Kísérletezünk rajta, nem kísérletezünk. Hát és. én úgy hogy tudom, hogy nagyon... klónozni most nem szabad. Semmit. Hm? És igen, volt hír, hogy Kínában talán nem akarok később mondani, de embert klónoztak. Igen de hogy az, azt hiszem az kacsa volt, vagy ilyen elősen izé... Most ember volt, vagy kacsa. <gül> <gül> hogy ez egy ilyen... Kutyálmajam. <gül> Csuvakka. Igen, hát őt is létrehozhatjuk akkor ezen túl. Nem tudom, ez egy elég veszélyes dolog. Most az, az a kép jutott eszembe, hogy nem tudom, hogy láttatok e a vagy fejvadás, biztos láttátok az eredetit, amikor felmennek a lakására annak a gén sebész, vagy nem is tudom mi az ő pontos megnevezése, én genetikai mérnök, nem emlékszem, aki ilyen mindenféle élőlényeket hozott létre, Gén, hát nem tudom, nyilván valamilyen ilyen módosítások során, az élő Pinokiótól elkezdve a nem tudom még és hogy tulajdonképpen, ha ma visszahoz, hogy értem, hogy az már nyilván azért a fantázia világa, de tulajdonképpen bármit létre tudunk hozni, vagy újra fel tudunk támasztani, és hogy ez jó-e abszolút jó szerintem. De a félelmekre is, a félelmek is igazolhatóak, Most nem beszéltünk még az ősejtekről, de, de valahol a vége ennek a folyamatnak, vagy a, vagy a célja, a tudományos célja, az aztán a, a szerveknek a klónozása nem is annyira az emberi, emberi klónok, hanem azoknak a szerveknek a, az építése. A félelmek viszont tényleg abból, abból erednek, hogy, hogy akiket, akik ezeket a kísérleteket pénzelik, azok pénzedik a hadi technológiák fejlesztését is, tehát nem lesz a végre az emberből, mert az még a kisebbik rossz, hogyha a profi sportról lesz belőle, de mondjuk egy élő fegyver. Uh -huh. Még egy terminátoros effektet kellett volna. Ez jó volt, ez <gül> Nem tudom, én nem annyira a fegyverektől félek, hanem inkább az, hogy egy kicsit. Amutoktól. <gül> <gül> inkább, hogy a. a gyak... Olyan csúnya Nem látok Ha akkor teljesen. <gül> <gül> Ugye ez ugye a pénz mozgatja, hogy azok a vállalatokat, a, vegyük a, a, a szerveknek a, a gyógyászatot, a szerv építés, ezek nagyon sok pénz nyereségre dolgoznak, és ugye ez kicsit elszakítja a társadalmat. Inkább az, hogyha elérünk egy olyan szintre, hogy mi korlátlanul minden szervet visszapótolni, egészségesebbek leszünk, ez nyilván egy, egy szűk társadalmi rétegnek lesz csak a kiváltsága, mert ez drága lesz. És akkor fognak társadalmi kérdések előjönni, hogy miért van az, hogy én nem kapok normális orvoslátást valaki, meg ugye nem csak végtelenségig él. És ebben most is vannak erről nyilván problémák, de amikor mondjuk átlépjünk egy ilyen határt, akkor, akkor ez megint elő fog jönni. Az összes krónus film erről szól, igen, tehát hogy a társadalmi szakadékot mélyíti, Hát erre most megint csak kitörbe a konzervatív, hogy szabályozni kell, tehát hogy ez egy nagyon, nagyon egyszerű megoldható. Igen, de hát nem is kell messzire menni, hát, ha megnézitek a vakcinákat a nyugati országokban, vagy hát a fejlett világban ugye hemzsegünk, vagy, vagy úszkálunk a vakcinákban, nyilván most aki oltat, oltat, aki nem, nem, de hogy. És ha megnézed Afrikát, százalék az átoltottság. Szóval, hogy Abszolút. ők meg nem jutnak hozzá. És ez nyilván pontosan ugyanígy lesz majd, a, hogyha tudunk szerveket előállítani. És nyilván itt még csak nem is feltétlenül ez a. Van a nagy határvonal, hogy akkor Afrikában hogy van, per mondjuk Európában hogy van, hanem hogy Magyarországon belül is, vagy az Európai Unión belül is a társadalom, ahogy, ahogy mondtátok. Tehát, hogy lesznek majd azok a rétegek, akik megengedhetik maguknak, és lesznek azok, akik nem. És ez is egy nagyon veszi és fegyver, és nem, nem tudom, én mindig etikai oldalról közelítem ezeket, ezeket a kérdéseket, és én elégé ellene vagyok ennek az egész gén szerkesztés gén GMO útjának. Ez, ez ugye két különböző dolog, nem múti bocsánat, csak <tosz> kellett egy, egy töltelékszót használnom. szót használom. Én szerintem nagyon sok szempontból megkérdőjelezhető, és még mindig nem feltétlenül látom azt, hogy mi az amit mi az amit ez hozzá tudna tenni az életünkhöz, és közben azt is gondolom, hogy én mondjuk nem vagyok hívő, de az életnek van egy rendje. És az nem, nem a rendje az életnek, hogy hogy az elhasználódott szerveinket kicseréljük újakra, és 150 évig élünk. Szerintem az, az már egy tévút. Mindazonáltal nem feltétlenül teljesen elvetendő minden szempontból az ötlet. Volt egy ilyen hírünk is nemrég, hogy a denevérek genetikai, tehát ott ilyen génszerkesztés eljárással, úgy módosítanák az állatoknak a gényeit, hogy ne tudják hordozni azokat a vírusokat, vagy kevésbé legyenek rájuk fogékonyak, amik aztán át tudnak jönni az emberre, és egyébként ez ugye nem csak a denevérekre vonatkozik, hiszen mások is terjeszthetnek vírusokat. Elég, hogyha mondjuk megnézzük a, a, a vaddisznókat, ugye most terjed a, ez a vaddisznók influenzája, nem tudom. Nem, Pest is. Vaddisznó van. Pest is, igen, vaddisznó igen, igen. Lász. Ami, ami ami most már azt a Dunántóra is átterjedt, ugye ez keletről jön, és ennek nyomán elégé meg is fogják ritkítani a vadisznó Magyarországon. De azt hiszem, erről te írtál is egy cikket, igen, mostanában, igen, ugye? Igen, volt egy vaddisznó cikkünk. Ö, azt kell tudni a vadisznóról, hogy ez egy nagyon találékony állat, és nagyon szapora, sokszor, ö, sok helyen problémát okoz. Azt írták, hogy, hogy a világ összes kontinensén, kivéve ugye a sarpontokat, él vaddisznó, és úgy is, hogy visszavadulva, hogy a, a házis és is képes visszavadulni, sebből volt cikk is fukushima hogy Fukusimán a, a erdőben élő vaddisznók, és a kiszabadult, ugye ott hagyták az egész város, és de maradtak sertéstelepek, és kiszabadultak az a disznók, és ö, párosodtak a, a normál vaddisznókkal, és külön populációk jöttek létre. És ez ilyen, azt hiszem Amerikában is így van, hogy itt is az első sima házidisznók vadultak vissza. Uh -huh. És Magyarországon is, mint egész Európában el van szaporodva a vaddisznó. És azt hiszem voltak, néztem adatokat, vadáztam hogy tíz évvel ezelőtt ilyen százeres nagyságrendben volt. És most az a cél, hogy ezt talán ilyen 40 ezres ezeres példány lehozzák. Mármint Magyarországon? Magyarországon, igen. Azt hiszem úgy van, hogy hektáronként valami 0,2 állat lehet. Igen, úgy olvastam, hogy 2 hektár per fél disznó. Igen. Nagyjából nagyon ugyanaz. Igen, ugye ennek az a célja, hogy ezt, ennek a vírusnak a terjedését egy kicsit visszafogják, mert hogy nem feltétlenül a vaddisznók miatt aggódunk, hanem pont amit mondtál a sertés telepek miatt, mert hogy városodni tudnak, ugyanazok a vírusok is hatnak rájuk. Igen, tehát nem a, nem a életükkel van probléma, hogy, igen, hogy a vaddisznók igen, igen, és a háziasított disznók. Viszonylag nagy gazdasági kárt okoz, hogyha egy sertés telepen. Ugye ez kitör, meg hát ö, nagyon sok ország vezet be exportilalmat azokkal az országokkal szemben, importilalmat, bocsánat, ahol ez a fertőzés felültötte a fejét a áziasított populációban. Igen. De most minden hallgatónak azt mondom, hogy nem kell félnünk, hogy féltenek kis vaddisznókat, hogy Úristen, most több tíz-nézret le fognak lőni a vadászok. Nem, mert hogy amúgy is össze tud ez szaporodni, meg ugye nyilván az a cél, hogy úgy legyenek kiritkítva, hogy ne érintkezzenek a vaddisznók se egymással, kicsit karantén kapnak, és hogy ne terjedjen a vírus. Így lehet a legjobban gátat szadni ennek a pestisnek. Hát meg ezt lehet tudni azért a vaddisznóról, ahogy egyébként például a szarvasokról is, hogy iszonyatosan túl vannak szaporodva Magyarországon, aminek ugye az a, az a motivációja, hogy a vadászat, tehát hogy ezt a vadásztársaságok. De nem szaporítják őket a vadásztársaságok, ez, ez tévhit? De néha felcsendül az, hogy már hogy a vadászok szaporítják a disznókat, nem, a disznó szaporodik magától. Abszolút, abszolút, szépen. de hogy ők, ők ennek <gül> feltételeit azért... <gül> Örülünk, hogy nincs, nincs benne a vadászok kezden. Azért megteremtik, vagy, vagy... Szóval, hogy nem feltétlenül gördítenek akadályokat a túlszaporodás útjába. Fú, hát figyelj, néztem ilyen törvényi dolgokat, hogy nyilván vannak vadkárok, vaddisznó is nagyon sok mindenért felelős. A vadkárokért felelős a vadgazdaság, de csak abban az esetben, hogyha olyan területen történt a kár, ami vadászati terület. És úgy van megszabva a törvény, hogy nem azt mondja ki, hogy belterület és külterület, hanem ott, ahol... Kvázi ember él, vagy van terület, ember használható a terület, ott nem lehet vadászni, ne lenne, hogy ne legyen baleset, és ezért valójában a, mi vagyunk a saját ingatlanunkért, saját területünkért, legtöbbben mi vagyunk a felelősek. És nehéz a disznók ellen kerítést húzni. Van ez a vadkerítés, nyilván ezt többen megtámadták, hogy én is hallottam olyat, hogy majdnem csak a vasbetont is széttúrja a disznó, de mi vagyunk ért a felelősök. Hogy legyek megint a, a, a meg hallgatók hangja, ha, ha valamiben borzasztó osztóvita robbant ki, akkor ez, ez, ez pont ez a vaddisznó cikked volt, A tök jó, imádjuk a, ezeket a vitákat. Azért a többségében egy, na, két, két típusú naiv válláspontot hallottunk. Az egyik, hogy miért kell, kell kilőni a, a vaddisznókat, talán mert nincs természetes ellenségük, ezért lenne jó, ha lennének raptorok, vagy <gül> mamutok. mamutok, de ha lennének természetes ellenségék, azok ugyanúgy kár tudnának tenni az emberben. És a másik, nem bocsánat, hogy így címkeztem, hogy naiv vélemény, de hogy, hogy az emberek hatoltak be a, a vaddisznók területére, úgyhogy inkább az embereket kellene írtani, és nem a vaddisznókat. Mégis valamit kell kezdenünk kell azokkal a javakkal, meg vagyonokkal, amiket, amikre vigyázni szeretnénk, a vaddisznók ellen. Hogy lehet békésen megélni ember és vaddisznók? Ugye itt most feljön az, hogy azt ismeri, főleg mikor, mikor, mikor találkozunk vele, mondjuk túrázásnál. Uh -huh. Ugye az egy tévhit, ez is, ha kismalacokat látunk anyjámat, akkor ez nagyon veszélyes, szinte halál fenyeget minket. Ez tévhit. Ez, ez részben tévhít, igen. Tudnik, hogy akkor veszélyes az anyamalac, hogyha szülés után van, úgy szoktak, most már azt hiszem egész évben ö, szaporodnak, de általában ez egy ilyen tavaszi időszak, de hogy most már ugye egész évben szoktak, akkor félemegy, ahogy Kondákban jönnek a malacok, de amikor vemhes és szülés előtt áll, akkor félre megy, és akkor ás magának egy vacskot az erdő legmélyébe. és csak ott virágozza a malacait, és akkor egy pár hétig nem is megy el a, a, a fészek körül. És hogyha ilyenkor találkozunk velük, mm -hmm. akkor az tényleg veszélyes, mert akkor elkezd védeni. De általában, hogyha mondjuk túrázunk, túrössönyen megyünk, vagy olyan helyen, ahol mondjuk lehet haladni, nem ütközünk bele ilyenbe. Mondjuk a kombászok, vagy az, ag akik agancsot gyűjtenek, ők vannak nagyobb beszébe, hogy ráfutnak egy ilyen vadisznó családra, de amikor lehet, hogy ti már találkoztatok, is találkoztatok már mondjuk vadisznókkal, olyanokkal, ahol voltak csikos malacok. Én is találkoztam és nem, nem voltunk beszébe, mert ez úgy néz ki, hogy nyilván az a malac el akarja vinni a, a, a kicsinyeit. Ez egy jobb félni, mint megijedni, nem? Jobb félni, de hogy. Ez azért nem, nem árt egy, egy, egy alapvető óvatosság. Hát jó, oké, de ne fog meg a malacot, hogyha elmész mellette vagy hátra. Keresd meg a tejénfarkát. <gül> <gül> akkor nem fog összegyűjti a kis malacét, aztán tovább futnak. Hát, mm -hmm. ha van hova, azt hiszem, az nagyon fontos, hogy hagy neki menekülő utat, mert ha nem, akkor rajta gázol át. Hát ez alap dolog, hogy hagy neki menekülő utat, távolságot. meg hogyha kertetbe megy, akkor is azt mondják, hogy ki ha alapvetően hangosan beszélsz, hogy mondjuk tapsolsz, ki lehet azzal őt zavarni, de tényleg úgy kell, hogy akkor, ahol bejött ott, arra felé terelt ki. Uh -huh. Ugye ezt a, a kutyákkal való problémákat hozták még fel, hogy, hogy az is lehet, hogy mondjuk kutyával sétálunk az erdőben, és nem fegyelmezett a kutyánk, akkor el tudsz egy disznó után, és sok esetben mondjuk akkor vissza fut hozzánk a kutya, mert megér a disznótól, gyöldözi, és akkor ránk a bajt, vagy volt azt hiszem is olyan, hogy betörtek az udvarába a disznók, és akkor a kutyáját azt széttépték, mert azért a disznó az kemény. Azt, hát hittem, a a azt hiszem, hogy Ugye mi egy olyan helyen lakunk, ahol azért lehet összefutni vaddisznókkal, és ezért utána néztem. Azt kell csinálni, tehát hiába, hogyha esetleg rád támadna, nem tudsz elfutni, illetve a felmász alafára, akkor megvár. Igen. Úgyhogy azt Kért kell ilyenkor oké. csinálni, hogy magzatpószba, földre, a fejedet védd a karjaiddal, és nem mozdulni és egy idő után ő békén fog hagyni. Ez a legjobb, amit tehetsz, én ezt olvastam. Hát én ezt nem vállalnám be, az biztos. <gül> hát az biztos, hogy para, de tehát ő lefutt téged. Hogyha okay. elektromos rollerrel vagy az erdőben, vagy kerékpárral, akkor lehet, hogy gyorsabb vagy, de egyébként valószínűleg ő sokkal gyorsabb nálad. Olyat is olvastam, hogy ez a különbség van, hogy hím. Párzás időben egy himmel találkozol. Hogyha az lát benned ellens, ellenfelt, mm. akkor az, az ökleléssel mehet neked. Mondjuk egy anyamalac az meg, amikor kicsit, akkor meg, Arapni fog, Aha. az úgy próbált téged elhajtani. Igen, ezt a, ezt a fára felmásztást én is olvastam, hogy az, az nem minden esetben jó. Igen. Hát egyszer úgy, hogy valami örült ötletnél fogva az erdei ösvényről vagy útról letértünk, és egy vadcsapáson találtuk magunkat. Nem voltunk biztosak az elején abban, hogy ez vadcsapás, és úgy mentünk, meg ott olyan szép volt a táj, meg érintetlen, és egy ponton volt velünk szemben egy bokor, és azt éreztük, hogy mit valami földrengés van, vagy ilyesmi, elkezdett rezegni a bokor, és kitűzött belőle a, a, az anya disznó és a hat malaca. Yeah. Szerencsénk volt, hogy nem felénk indult el, hanem egy másik irányba adott, egy picit mekült a vér az ereinkbe, tehát ez nagyjából a távolságra volt, mint hát most a hallgatók nem látják, de Bence itt ült tőlem, Kárnyújtásnyira. Egy-két karnyújtásnyira, hát nem volt sokkal több a távolság a köztünk, és az állatok között mondjuk egy 5-6 méterre volt tőlünk a, a csapat, úgyhogy ott egy kicsit beparáztunk. Azt is mondják még, hogy érdemes nyugodtan beszélgessünk, menjünk átlagosan az erdőbe, hogyha elkezdünk már így lopakodni, akkor a disznónak az sokkal gyanúsabb, mert ugye a vadászok szoktak lopakodni. Aha. Ez is érdekes szóval, hogy ha nem akarunk disznó támadást, akkor uh, nyugodtan beszélgessünk. De akkor ez is mint a vaddisznóknál, hogy fedezni vélikben ez a vadányztak. Hát de rendkívül okosan. azt nem tudom, hogy tudtátok-e, hogy azért jönnek be ezek a kis disznók, ezek a kis disznó disznók <gül> az emberlakta területre, mert hogy tudják, hogy ott biztonságban vannak, ott nem lövik őket le a vadászok. Megtanulták azt, hogy, hogy az ilyen belkerteken ott nincsen izévadászat, ezért ott nyugodtan elhelyeztetnek. Hát meg könnyen jutnak élelemhez, uh -huh. nyilván ez is szerepet játszik. Budapesten is nagyon sokszor van, minden évben legalább egy-két hír van arról, hogy vaddisznót láttak a belvárosban, de ha jól tudom, akkor ott a budai, a dombok hegyek környékén ott, ott elég gyakoriak. Abszolút. Igen, igen, igen. Annak pedig örülünk, hogy ezt megtanulhatták, hogy a beltörületeken nem lőnek, mert hogy biztos olvasták a hírt két kilométerre lévő embertől, ölt, meg egy eltévedt golyó, azért a vadászatnak a veszélyeit kell zárni a város életben. Igen, az egy elég durva sztori volt álsz a kertetben, valamit csinált a fegyverően, nem, nem célzottan lőtt, hanem tisztogatta, vagy valamit csinált aztán a vadász, és elsült a fegyver, és ö, már lakott területre, tehát ott két kilométerre volt, Igen. és a, ott állt a háza kertjében az úr, és ö, sajnos általálta, is nem lett jó vége. Szóval ilyen, ilyen előfordul. Annyi nagyon fontos még, hogy, hogy kutyával túrázni, először én sem értettem egy, egy, egy iskoláztató, de az erejében mégiscsak egy bigő, tehát egy vadász kutya, egy kopó a családi társunk, túrázni járunk, és hát szegény a szabadban, a fák között, az erdőben. Ott Éli a saját világát, miért ne, miért ne engedhetnénk el. Hát többek között azért, is akkor értettük meg, amikor szerencsére nem vaddisznók után, de, de szarvasokat szagolt ki és, és szaladt el. Visszahívható a kutya, Vissz, visszahívhatjuk, meg vissza is jött, de mi van, ha vaddisznókkal jön vissza, mert a szarvasok nem, nem követik a kutyát. Úgyhogy igenis a, a saját érdekünkben is órázon kell tartani a kutyát az erdőben, a kutya érdekében is, mert ha nem a vaddisznó tesz benne bántódást, akkor a vadász. Igen, és azért az nem vicces, hogyha visszatérné négy, egy négy-öt bigülös vaddisznóval át a mögött. Igen. Köszönjük a figyelmeteket, ez volt már a grindex szerkesztőségi podcastja, Jurassic World-el, vaddisznókkal, elektromos kerékpárokkal, rollerekkel és városi közlekedéssel, és remélhetőleg jövő héten újra itt leszünk, hallgassatok minket, sziasztok! Sziasztok! sziasztok.